У рамках програми Запорізький трамвай місто отримало 10 трамвайних вагонів європейського виробництва. Німецькі вагони приїхали не законсервовані раніше. Вони возили пасажирів. Найголовніше завдання, яке нині стоїть перед працівниками комунального підприємства Запоріж Електротранс, адаптувати віски вагонів під ширину трамвайного полотна у Запоріжі, зазначає начальник трамвайного депо номер один Олексій Шатохін. Якість кузова в рази лучше, чим якість в рази краще ніж ми отримували два. Два роки тому. Звідки прийшли трамваї, полотно там вузькоколійне. Там 1435 міліметрів, нас же – це 1524. Для цього нам треба повністю розібрати візки, замінити вісі, бандажі, маточини. Об'єм робіт великий. Окрім цього, ми робимо ревізію всім силовим агрегатам, що є на візку. Вагони також перефарбують під корпоративний вишитий орнамент. Один такий європейський трамвай, за словами Олексія Шатохіна, коштує близько трьох мільйонів гривень. До кінця місяця місто отримує ще два таких трамваї. Запоріжжя «Електротранс» планує поступово вивести їх на лінію. Програма «Запорізький трамвай» існує у місті четвертий рік. Згідно з нею, на базі комунального підприємства Запоріж Електротранс» також збирають нові трамваї та ремонтують існуючий рухомий склад. Цього року у рамках Програми з силами підприємства плануються зібрати ще три трамваї. Запорійський трамвай ми збираємо самі. Запорійський трамвай ми збираємо самі. Силами підприємства, працівниками вагоноремонтних майстерень. Ми отримуємо голий кузов і з нуля виконуємо капітальний ремонт візків, прокладку всіх силових кабелів, установку тягового приводу, зборку салону, безпосередньо обшивку панелями, встановлення, опалення. По суті, ми будуємо вагон. Забирізький трамвай нам обходиться близько 10-10,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день у нас уже власне виробництво, згідно до цієї програми. Виконано вже 13 зроблено трамваїв, в цьому році ще три вже закупки були проведені, і до кінця року ці трамваї вийдуть на лінію, це буде 16. Капітальний ремонт, Ось, бачите, трамвай Т3М, який також силами «Запоріжно-ректотрансфор» ремонтується середнім ремонтом чи капітальним ремонтом. І якщо порахувати те, що на сьогоднішній день, то я з певністю можу сказати, що на сьогоднішній день до кінця цього року у нас вже буде вже зроблено зараз і буде ну, зроблено до кінця року близько 47 трамваїв. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.